لم نذهب إلى المتجر معا منذ زمن طويل يا زينب نعم سنشتري أشياء المنزل وبعض الأشياء لنا أيضا نعم شكرا لوالدينا لأنهما يسمحان أن نشتري بعض الأشياء الخاصة بنا شكرا لهما حقا لكن لكن ماذا يا زينب لا يسمحان لنا أن نفعل أو نشتري كل شيء طبعا هذا حقهما وهو امر جيد لنا ايضا ها قد وصلنا الى المتجر هيا لنشتري ما يلزم لندخل ونشتري طلبات المنزل وساشتري لنفسي بعض السكاكر والحلوى زينب لا يجوز ان تشتري كل ما تحبين ولماذا امك اخبرتك بما يجب ان تشتري فهي تريد مصلحتك ولكن ما قالت أن أشتريه، أنا لا أحبه، لكنه مفيد لك، وما أدراك أنه مفيد، لأن أمنا اختارته، ولكني أحب هذا النوع من السكاكر والبطاطا، لكن ماما نبهتنا ألا نشتري من هذه الأنواع، لأنها مضرة بالصحة. <تصفيق> ولكني دائما أكل منه ولا يحدث لي شيء حقا؟ نعم وها أنا أمامك لكن هذا خطأ لأن ماما كبيرة وتعرف أكثر منا لا تفكر في ذلك هيا لنشتري. هيا بنا لماذا أنت حزينة يا زينب لقد لامتني ماما ووبختني ولماذا وبختك لأني اشتريت ما يحلو لي ولم أسمع كلامها وماذا أجبتها قلت لها أنا أكل دائما ولم يحدث لي شيء آه وماذا أجابت قالت لي لا يظهر أسر المرض فورا فالمرض سيظهر عند الكبر وسيكون جسمنا ضعيفا ضد الأمراض حقا؟ هذا ما قالته أعتقد ما تقوله صحيح ليست مشكلة سأذهب الآن إلى صديقتي نغم نغم؟ التي أتت إلى بيتنا المرة الماضية؟ نعم هي ذاتها لكن أمك قالت لك أيضاً ابتعدي عنها حسن هل كل ما تقوله أمي صحيح؟ ولماذا أبتعد عنها؟ يجب أن تبتعدي عنها ماما سمعتها تقول كلاماً ليس جيد وتتصرف بشكل سيء حسن أنا ذاهبة الآن لا أريد الكلام في هذا الموضوع كثيراً زينب حبيبتي لماذا وجهك الجميل حزين؟ أبي ماذا جرى يا ابنتي؟ لقد أخطأت في أمر يا أبي وماذا فعلت؟ لم أسمع كلام أمي وكانت محقة اشرحي لي أكثر يا ابنتي كنت عند صديقتي نغم وتكلمت معي في أمور سيئة وتصرفت تصرفات قبيحة ثم استهزأت بي ألم تخبرك أمك بالابتعاد عنها؟ نعم يا أبي ولماذا لم تسمعي نصيحتها؟ قلت ربما أمي لا تعرفها جيدا وأنا أتسلى معها كثيرا لا يا ابنتي نحن نحب الخير دائما لأبنائنا، ونريدهم أن يكونوا أفضل منا وأن لا يرتكبوا أخطاءنا، كما أننا نعرف طباع الناس من حركاتهم وأقوالهم ووجوههم. وهل يجب أن يسمع الأبناء كلام آبائهم؟ حقيقة يجب أن تسمعي كلام والديك لأنك صغيرة، فوالداك يريدان أن تكوني أفضل الناس. قد يصيب الاباء وقد يخطئون لكن نيتهم الخير للابناء فوالداك عاشا كثيرا في هذه الدنيا وتعلما منها وهما يقدمان لك نتيجه خبرتيهما في هذه الحياه فيجب ان تاخذي بكلامهما لخبرتهما ولنيتهما بان تكوني افضل منهما هما يريدان ان لا تقعي في نفس الاخطاء التي وقعا بها ألم تنصحك أمك من أجل السكاكر والحلوى التي تحبين أن تشتريها دائما؟ نعم يا أبي. ألم تكن محقة في ذلك؟ صحيح يا أبي، لقد مرضت كثيراً للمرة الماضية وقال الطبيب إن سبب مرضك السكاكر والبطاطا السيئة، كما أن أسناني أصبحت سوداء. وهي بحاجة إلى طبيب لمعالجتها نحن نحبك يا زينب ونريد أن تكوني أجمل فتاة وأروع البنات في كل شيء يعني يجب أن أسمع كل كلامكما ألا يوجد لدي خيار يا أبي؟ أنت حرة في حياتك وخياراتك ضمن حدود الحلال والحرام ويجب أن تسمع كلام والديك ضمن حدود الشرع يعني بشرط أن لا يكون كلامهما مخالفا لكلام الله ورسوله ونحن الآن نسعى أن تكوني في طريق الحق ما دمت صغيرة ويجب أن نعلمك الصحيح دائما لأننا مسؤولان عنك أمام الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا أصبحت كبيرة فأنت مسؤولة عن نفسك وحرة في كل خياراتك شكرا يا أبي لأنك تعلمنا دائما ولا تنسي أن تشكري أمك أيضا يا زينب شكرا لك ولأمي لن أخالفكما في الحق بعد الآن تذكروا دائما يا أبنائي أن الآباء عندما ينصحون أبناءهم ويأمرونهم فإنهم بذلك يريدون لهم الخير ويريدون لأبنائهم أفضل مستقبل وهذا واجب على الآباء فلا تنزعجوا من نصيحة الآباء والأمهات فهي خير وفائدة لكم دائما